Війна продовжується і життя українців сильно змінилося, але ми продовжуємо триматися. В цьому відео я хочу поговорити про те, що нам потрібно переосмислити і, можливо, змінити деякі звички того, що і як ми купуємо. Дуже важливо, щоб зараз кожна наша гривня витрачалася ефективно і ми підтримували правильний бізнес та правильні компанії. Імпульсні нерозумні покупки зараз нам коштують того, що ці гроші можна було використати більше розумно, наприклад, на благодійність або на підтримку ЗСУ. Я хочу дати деякі поради, як встановити для себе критерії та визначити, що купувати, а що не купувати. І визначити для себе, який бізнес варто підтримувати. Це буде, це буде мій такий погляд, як маркетолога. Я всіх вітаю, далі докладно. я маркетолог, хочу почати з соціальних мереж і того, що там рекламується. Навіть зараз там є обман та маніпуляції. Це мене дуже дивує. Те, про що я буду розповідати далі, найчастіше можна прослідкувати на продуктах в таких черівних пігулках. Рекламується щось, що обіцяє чудо, швидкі, швидкі зміни, швидкий позитивний результат. Це може бути, можуть бути тренажери, косметичні засоби або процедури, всілякі марафони та онлайн-програми, тобто інфопродукти також. На що я хочу звернути увагу? А під рекламним дописом, наприклад, у тому ж Facebook, можуть бути коментарі з запитаннями або відгуками. Як замовити, яка ціна, як отримати, чи є ще в наявності, я вже отримала, все сподобалось. Тобто враження, що користувачі цікавляться, і це приплетається з такими позитивними відгуками, типу все класно, все сподобалось. Така ситуація також може бути, коли продають, рекламують простий, такий привабливий товар. Наприклад, одяг з цікавим дизайном. Це не обов'язково про чарівни півгулки. Що треба зробити? Заходите на сторінку користувача, який написав коментар. Найчастіше ви побачите порожню сторінку, де, було, де буде видно, наприклад, тільки аватарку та обкладинку. Ну, Максимум може бути один-два дописи. Тобто користувач взагалі нічого не пише або пише і робить свої дописи доступними тільки для друзів. Насправді, так виглядає сторінка користувача бота, тобто фейковий акаунт такого користувача не існує. Теоретично можна пропустити, що це справжній користувач, але якщо ви подивитесь інші сторінки користувачів, які залишили коментарі, ви побачите те саме. Тобто, один такий користувач, в принципі, може бути, але якщо майже всі такі, то це вже точно виглядає підозріло. Ще, ще можна привернути увагу те, що немає негативних коментарів. Я як маркетолог з досвідом можу сказати, люди з задоволенням пишуть скарги та негативні коментарі, коли їм щось не сподобалось. Але от позитивні відгуки отримати насправді дуже складно, оскільки часто, коли все нормально, це це сприймається, як так і повин, повинно бути само собою зрозуміло. Такий висновок. Це накручені коментарі. Це маніпуляція бурної зацікавленості продуктам, яка може ввести людину в оману. Питання. Чи варто підтримувати бізнес, який продає такі псевдопродукти, аби просто вдається до такого способу введення маркетингових кампаній? Нечес, нечесного просування, особливо, коли в країні йде війна. Я думаю, відповідь тут очевидна. Далі теж продовжуємо про соціальні мережі. Рекомендую звернути увагу на мову допису. Відносно мовного питання я маю гнучку позицію. Все тільки українською – це не зовсім правильно. І не завжди це можливо. Наприклад, мені не подобається, коли чіпляються до військових і починають від них вимагати спілкування тільки українською мовою. Вони на війні. Це стрес і постійна напруга. І в такій ситуації, коли є загроза життю, змінювати звички – це безглузда ідея побутовому спілкуванні деяким людям, українцям, може бути зараз важко. Не треба на це не їжджати, тому потрібна гнучкість. Але всі зовнішні комунікації в нас повинні бути українською. Ми повинні нарешті сформувати цей бар'єр і показати нашому сусіду, який прийшов нас освобождать, що ми окрема нація, і мова в нас теж своя. Інколи відносно мовного питання наводять аргументи, що, наприклад, німецька мова, їй говорять там декілька країн, і проблеми немає. Російська так само, це просто мова, інструмент спілкування. З іншими країнами це можливо, там живуть інші люди, в них інша система цінностей, і там це можливо. А нам, сусідам, не пощастило. 24 лютого все змінилося. Повномасштабне вторгнення і те вже майже 4 місяці. Останнє опитування показало, що 70% росіян підтримують дії Росії в Україні. З таким сусідом, з таким невмінням мислити великої кількості людей, з таким відривом від реальності нам потрібні інші підходи. Тому всі зовнішні комунікації вони повинні бути українською. Я розумію, що той самий Фейсбук він пропускає просування дописів Осійської, але в Україні є закон про рекламу, де чітко все написано: немає проблеми зробити рекламну кампанію всі маркетингові комунікації державною мовою. Намі підтримувати підтримувати бізнес, який не може зрозуміти, що мова зараз це дуже важлива. Це один з критер... ще один з критеріїв, який ви можете взяти собі на озброєння, щоб робити вибір. Далі, хочу звернути увагу на екологічне питання та запропонувати це як ще один з критеріїв відбору. В нас країні все дуже погано з переробкою торсировини і значний відсоток сміття, більше ніж 90% просто вивозять на полігони. І проблема в тому, що від деяких видів, як то упаковка та багато інших, які не перероблюються, ми не можемо відмовитись. Ми змушені це споживати і за один день це не змінити. Але просто так, одна моя історія, моє спостереження. Біля мого будинку є озеро. Там люблять люди збиратися компаніями та відпочивати на природі. Одна компанія святкувала день народження дитини. Вони дуже ретельно, до речі, за собою прибрали, щоб не залишити сміття. Але у якості декору вони використовували пальповані кульки. Матеріал виготовлення – полімерна плівка, яка не розкладається як органічні відходи. На переробку в Україні здати це дуже важко. Можливо, можна було б придумати інший, більш екологічний вид декору і відмовитись від купівлі цілого букету таких фольгованих кульок. Це один з прикладів, але про якщо проаналізувати свої звички, використовуючи як критерій, можна знайти речі, які можна не купувати або замінити. Наприклад, купити, купити собі як чашку, надавати перевагу кафе, де не використовують одноразовий посуд. Екологічність це може бути одним з критеріїв. Якщо більшість покупок для повсякденного життя здійснюються в супермаркетах або магазинах, можна розглянути можливість і підтримати місцевих підприємців, які, наприклад, займаються сезонними овочами та фруктами. Тобто можна так розподілити свої ресурси та частину покупок здійснювати на ринках. Зелень у супермаркетах найчастіше розфасована та запакована в пластик або пакету типу шуршик. Ну в таких розкладках зелень можна купувати без упаковки це підтримує ідею робити вибір за критерієм екологічності. Ще один критерій відбору, він, до речі, основний. Це наші можливості, які у кожного обмежені. З одного боку вони обмежені, а з іншого у нас у кожного є те, що нам подобається, як то якийсь кафе, магазинчик, людина, яка не дає певний сервіс. Тобто все це, це все те, де ми робимо покупку з задоволенням. Навіть це можуть бути нераціональні покупки. Каву можна зробити собі вдома, але якщо є ваше улюблене місцеве кафе, ресторан, який подобається, це варто підтримувати. Тут може допомогти планування, певний ресурс запланувати саме на такі речі і такі покупки. І відповідно до можливостей від іншого відмовитись. Не тому, що інше погано, а тому, що ми повинні сфокусувати ресурс відповідно до наших можливостей. Ми зараз своєю хривнею як би голосуємо за різні види бізнесу, різні компанії. Таким чином їх підтримуємо, купивши щось не те, помилково, у мирний час нічого страшного. Але зараз інша ситуація в країні війна, і кожну гривню треба використовувати на користь економіці, підтримувати правильний ефективний бізнес. Важливо робити вибір свідомо. І це все про свідоме споживання. Не купувати зайвого, не вестися на імпульсні покупки, деяким речам давати друге життя. І це, до речі, ресурси для заощаджень. Треба не забувати про підтримку інших українців, про благодійність, наші збройні сили. І це теж ресурси, які треба свідомо планувати. Саме ЗСУ зараз відстоює нашу свободу. Отже, я хотіла підштовхнути, в яких напрямках можна подумати, щоб проаналізувати свої звички і хотіла надихнути на свідоме споживання. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Напишіть в коментарях, якщо у вас є свої критерії, якісь ідеї. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми тримаємося, ми віримо в ЗСУ, ми підтримуємо ЗСУ. Ідемо впевнено до перемоги. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.